જેવાભાઈ ભાઈ અને બેનના હેતુ કુવાના કાંઠે પાણી જાય જયારે ગામ બાજુ આવતી હોય ઘર બાજુ ગામડાના તો પથ્થર વાળા એમાં હાલતા હાલતા બેન ને ઠેસ લાગી જાય નખ નીકળી જાય લોહીની છેદરી ફૂટે પીડા થાય થોડી વધતી ખમાવીર એવી પેખી બેન પાલિયા એકાદ એવી બેન છે ते पीड़ा पे मुखा दमकारा भाई ना लगी जाए आ भाई